Вітаю! Дякую, що обрали компанію МебліХід для здійснення покупок. В цьому відео ми покажемо вам, як легко та швидко оформити покупку на нашому сайті. Це справді просто. Введіть в пошуковик назву інтернет-магазину МебліХід та перейдіть на наш сайт. Нехай вам необхідно купити диван. Переходимо в розділ товарів наявності та вибираємо диван на своє вподобання. Також Є можливість скористатися фільтром. Це не складно. Обираємо категорію товару. Також можемо задати параметри, які нас цікавлять, та діапазон цін. Тиснемо кнопку «Показати». Зупинимо свій вибір на кутовому дивані Кен 2. Додавання товару в кошик здійснюється натисканням відповідної піктограми. Продовжимо вибір товару. Наприклад, до дивану нам ще необхідно столик, який ми виберемо в розділі «Розпродаж». І аналогічним чином додамо в кошик. Тепер можемо оформити наше замовлення. Переконуємося, чи дійсно в кошику ті товари, що ми обрали. Перевіряємо кількість та загальну вартість. Кількість товарів при необхідності можна скоригувати, наприклад, збільшити або зменшити відповідними кнопками. Ще раз ознайомлюємося з загальною вартістю та тиснемо кнопку «Оформити замовлення». На сторінці «Оформлення замовлення» достовірно вводимо ваші дані у відповідні поля. Номер телефону необхідно вводити в міжнародному форматі. Також обираємо спосіб оплати та доставки. Максимально уважно ще раз перевіряємо замовлені товари, їхню кількість, введені дані та вартість замовлення. Також є можливість оформлення кредиту. Переконавшись, що всі дані введено правильно, тиснемо кнопку «Оформити», після чого ви отримаєте номер замовлення, який необхідно буде запам'ятати. А наш менеджер зв'яжеться з вами по вказаному вами номеру. Бажаємо вдалих покупок. З компанією Мебліхід це дійсно просто.